Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila Tisoč zunaj. Danes se bova z dravkom Lidlom igrala na snegu. Izdelala v snežni tobogan, po katerem bova spuščala plastenke vode. Za to aktivnost morate poiskati hrib ali pa večji kup snega, potem pa z rokami ali pa s pomočjo lopatk izdelati tobogan, tako da izdobete v sneg Drčo. Na toboganu potem izdelamo še različne skoke ali pa tunelčke, lahko ga okrasimo z vejicami in storži, da je plastenke po toboganu še bolj zabavna. Ko pa smo že ravno pri teptanju snega, v sneg lahko z nogami poteptamo potko v obliki spirale ali labirinta. Potem pa tečemo po tej potki, brez stopimo v cel sneg. Držim pesti, da čim prej pade sneg tudi pri vas. Bye.